توجيه رسائل الى الحكومه الموقره لماذا تسكتون على القصف التركي الى شمال البلد موعدكم حكومه مو اكو سفاره هنا بالبلد ليش ما تقدمون مذكره احتجاج يعني الاتراك شنو يعني يعني شنو فوق راسهم ريشه انت مو قياده هذا مو انتهاك السياده يما تحكون ويا الاتراك يعني شنو الاتراك لازم اذا شاركوني بالمذهب شو يسوي يعني ياخذون بيتي يعني لازم لازم يحتلون أرضي إذاك حزب العمال ما يروحون لأخو ما يتوغلوا بأرض العراق ما تحجون أنتم من ما تحجي وذا صديقك التركي ما تحجون وذا صديقك من اليمين وذا صديقك من الشمال يمعب عليك بالسكتون